Команда Черкаської обласної організації Товариства Червоного хреста України взяла участь у масштабних дводенних навчаннях, повідомляють на своїй сторінці Червонохрестівці. Ситуація в Умані, котра довела, наскільки важлива командна робота та вміння взаємодіяти всім службам. Навчання проходили як в день, так і в нічний час. Значну увагу в ході навчань було приділено взаємодії різних служб, які зазвичай залучаються для робіт на місцях надзвичайних ситуацій. ДСНС, поліція, служба медичних катастроф Червоного хреста України, представники інших служб екстреного виклику навчань найбільш ефективний алгоритм взаємодії. Навчання дозволило усім учасникам не лише напрацювати новітні алгоритми дій, а й вдосконалити власні методи та способи реагування на наслідки надзвичайних подій. Розроблена програма навчань дозволила усім запрошеним в умовах максимально наближеним до реальних підпрацювати і індивідуальні дії, і попрацювати в складі зведених ланок.